عم صلاة عنات و الجراح باقي الخدمة على من عياني مدفون في قبر منسي ما تتشرب <تصفيق> يدي ولا لا بلساني ما عملش الدار